Nem bírom ezt. ezt. Oh. Én nem bírom. De nem, hát elszáguld velem és bemegyek oda a fák közé. Ez Isteni.